Salut lume! Da, după cum știți, azi este joi! Și da, știți ce se întâmplă joi! Vine vlog nou! Da, este ora 12 și da, La trebuie să posteze! Da, astăzi m-am gândit pentru că după cum știți că eu tot timpul sunt spontan și nimic la mine nu e programat. Astăzi, ce credeți. Aleluia! O să-mi schimb culoarea părului din nou! Pentru că acum o lună și un pic s-a întâmplat... Un alt procedeu cu schimbarea culorii mele timpăr Deci azi o să vă iau cu mine și o să vă arăt cum mă vopsesc eu în carantine cu o vopsea profesională sau cu o vopsea tip magazin. Dar la mine este profesională. Da, să începem. O să vorbesc în oglindă pentru că eu în oglindă lucrez și atunci o să mă vedeți în oglindă și lucrând. Deci da. În primul și în primul rând vreau să vă prezint aceasta este obseaua, este un tub de culoare și oxidantul pe care o să îl pun în acest castron și o să încep să amestec și o să iasă. De acum începe procesul, în primul și în primul rând eu mă dau cu o cremă, oricare ar fi ea, mă dau aici pe, îmi fac contur, cum ar fi, fiind vopsea, pătează și atunci prefer să nu rămân cu poate și să, o crema asta oricum e cremă de față și intră în piele, nu e nicio problemă. Da. Cași ide, trebuie să mă nu Wow, cam așa a ieșit e și mi culoarea. Mie mi-o place, adică chiar mă definește. Și da, cam atâta faci cu acest vlog. Nu uitați să vă abonați, să dați share pe story și eu vă repostez Vlad Daionei pe Instagram. Deci da.